Інспектор з паркування Вадим Лижник розповідає: зараз працюють в центральній частині міста, де рухається громадський транспорт і де неправильно припарковані автівки можуть перешкоджати руху. Вулиця Соборна, вулиця Вайсера, вулиця Подільська, вулиця Грушевського. То ну, насамперед, знову ж таки, центральна частина місця, де рухається громадський транспорт. Ми збираємося якомога на більше приділяти час. Якщо автомобіль припаркований в недозволеному місці, інспектор фіксує правопорушення, друкує та залишає повідомлення на лобовому склі, заносить автомобіль в базу даних та відправляє постанову рекомендованим листом власнику автомобіля. Водій, який порушив правила дорожнього руху, має, відповідно до чинного законодавства, право сплатити пільгових 50% від суми, яка зазначена в повідомленні під словочисником на лобовому склі. Тобто, якщо штраф відповідно статті 122-ї часи першої, це 340 гривень штрафу, то напротяг з 10 днів можна заплатити 170 30 гривень штрафу. Сплатити повну суму штрафу водій має від 10 до 30 днів, додає інспектор. На протязі місяця не сплачують повну суму, то передаємо на виконавчу службу і далі займається справою виконавча служба. Там вже йде подвоєний штраф, тобто вже буде 680, плюс виконавчі витрати. Наголошує, штраф слід сплачувати за номером, який виписали на повідомленні. Якщо водій знаходиться в автівці, інспектор дає попередження і просить від'їхати, тоді протокол не складається. Водія Ярослав каже, приїхав до центру у справах. Заїжджав, шкаф, де припаркуватись, на знак не звернув З того боку, знав, що не можна паркуватися, нам не дивився, з того ж не звернув Оскільки водій покидає місце без перешкод, штраф йому не виписують. Виконуючи обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Сергій Шепурев, каже, повноцінну роботу зі складання протоколів інспекція розпочала з 1 вересня. З цього часу інспектори склали 90 протоколів, з них 36 вже сплачено. Хочеться зауважити, що. З розумінням вже відносяться люди з сфері паркування. Ми відпрацювали певний період по вулиці Соборній. Це вулиця в нас була найбільш навантажена для громадського транспорту. Були найбільші перешкоди саме для руху електротранспорту по вулиці Соборній на відрізку від вулиці Подільська до вулиці Староміській. Сьогодні вже спостерігається на порядок менший. Сергій Шепурев додає, поки працює двоє інспекторів і охоплюють центральну частину міста. З часом планують розширення штату для контролю по всьому місту. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.